Центральна публічна бібліотека імені Олени Журливи вже давно працює не лише як книгозбірня. Це певне осередок творчості, креативу і просвітницької діяльності. Наразі заклад продовжує співпрацю з міжнародною організацією «USAD Ukraine». В цьому проєкті ми працюємо вже другий рік поспіль. минулому році ми виграли грант і за програмою працювали Вільнохаб Мріємо та діємо». Теж від донора і які втілюється «Айріксон». Попередній вже закінчився, і оскільки донору сподобалося те, як ми працюємо, як ми звітуємося, як ми, які ми проводили заходи, вони це все моніторили, відслідковували і вирішили продовжити співпрацю з нами і далі. Але в цьому році в нас вже більш тематичний напрямок – це кар'єрні заходи для молоді, працевлаштування, пошук роботи. Ми будемо вчити молодь, як писати резюме, як писати мотиваційні листи, супровідні листи. І ми дуже радіємо тому, що ми ввійшли в вісімку закладів України, які працюють за цим проєктом «Вільнохаб». Старт такого масштабного і важливого проєкту це велика заслуга самих бібліотечних працівників, зазначила начальник відділу культури. Я би хотіла звичайно подякувати колективу центральної бібліотеки, колективу взагалі наших бібліотек міста, тому що вони ну надзвичайно. Такі активні, надзвичайно креативні, вони завжди були такими і раніше, а зараз в цей воєнний час взагалі зуміли переформатувати так свою роботу, що люди, які у нас дуже багато переселенців, які вимушені, вимушено переміщені в наше місто, вони знайшли тут дійсно свій прихисток. На презентацію нового проєкту запросили 11 класників Смілянської гімназії імені сенатора. Протягом наступних шести місяців при нашій бібліотеці будуть проводитися різноманітні тренінги, навчання і заняття, як групові, так і індивідуальні. Першим відвідувачам презентували і нову комп'ютерну техніку. За грантові кошти придбано два ноутбуки, два моноблоки, навушники та кольоровий принтер. Це вся техніка, я вам показую, для того, щоб ви знали, що можна нею користуватися абсолютно безкоштовно, приходити до нас в бібліотеку. Ми ще й можемо вас пригостити чаєм, кавою і печивом, як і також нам надані цією програмою «USID», яка втілюється «Айрексом». Єдиною умовою у користуванні цієї технікою є обов'язкова реєстрація. Всі перші відвідувачі відсканували QR-коди і пройшли анкетування. Вся робота цього проєкту прозора. Тож, по завершенню навчання учасники заповнюють ще одну анкету, щоб грантодавці могли моніторити, наскільки корисною є така діяльність. На першому занятті 11 гімназії вчились писати мотиваційний лист. Якщо підтур є... Який подає заявку в будь-який університет. Набирає там декілька їх е, е, обітує, набирають однакову кількість балів, починають розглядати мотиваційні листи. І в кого мотиваційний лист кращий, той і зараховується. Всі заняття та індивідуальні консультації у рамках проєкту Вільнохаб працевлаштування будуть проводити Валентина Єфремова та Олена Нечипуренко, завідуюча читальним залом. Користуючись нагодою, я запрошую і смілян, і гостей нашого міста, і вимушено переміщених осіб завітати до нас, до бібліотеки, скористатися цією технікою, а також отримати і індивідуальні консультації від наших працівників за цим проєктом. І це абсолютно безкоштовно. Будь ласка, приходьте і працюйте. Взагалі, проект розрахований на молодь від 16 до 35 років, але ми не обмежуємо наших користувачів за цим віком і розуміємо, що люди, особливо зараз під час війни, втратили свою роботу, люди різного віку, тому ми запрошуємо всіх і будемо допомагати, звичайно, всім.